Jeg har været til traumabehandling hos Marianne Sandberg i hængningteknik. Jeg blev i 2012 involveret i et meget alvorligt traume, En udefrakommende hændelse, som gjorde, at ja, jeg fik det her voldsagen i Selvom jeg har modtaget psykologbehandling og andre former for i gennem årene, så synes jeg, at der er mange. Jeg havde ofte ondt i maven. Jeg havde en følelse af, at jeg ligesom havde en knude i stort flaxus. Jeg havde mistet en kreativitet. Jeg var meget i frygt og havde manglende tillid til livet i det hele taget. Da jeg hørte om hævningsteknikbehandling i sommer var jeg lidt skeptisk. Jeg, jeg synes, det lød lidt for let, lidt for overfladisk. Og, øh, men så takkede jeg jer ja til at prøve alligevel. Hævningen gav mig lettelse, mental klarhed. Øh, Tillid, øh, og der landede ligesom, ja, jeg ja, landede lidt i mig selv. Jeg har lært teknikken til brug, og jeg fik øh, tre behandlinger på to timer, så jeg har alene lidt sådan, jeg kan arbejde videre øh, på med at kunne gøre det selv. Marianne er en professionel og rolig behandler. Jeg føler sådan en stor omsorg og nærvær, og det var masser af tid. Jeg føler mig rigtig godt hjulpet. Vi føler os omkring traumet på en måde, at vi skal ud. Så jeg synes, at jeg er kommet igennem livs livsværste krise. Og det har startet energi til at arbejde videre med mig selv, sin personlige udvikling og at komme trygt videre i livet. Så jeg kan anbefale godt anbefale mig igen. det her super godt.